Alive yet, I'll die bein' Kul cool v plotě, super. Mě se líbí moc nápad, že se tady scházejí umělci jako solovi a I think it's a wonderful idea because people in bands play very differently than solo. I like this idea of. Uh... Different venues around the city for two days. It's like people can go from one cafe, one pub to the next, see many, many really great performers. And I like this idea of a solo performance. You stand there absolutely naked on your own two feet and you have to perform without any drums, without any special effects. I like the že to aspoň, že každý den, že by ti zkoušel hrát prostě slov, protože tam se nemůže vlastně na někoho jiného spole, že by mě zná se, ale se nevěří, že je to vlastně všenost. Celkem přirozeně něco takového uh, musí vznikat. Uh, je to dobrý nápad. Kůvplotě je festival jednoho umělce a jeho mus. Je to mezinárodní festival, který se odehrává v písku. Je to pojatý jako akce, která má spojovat různé podniky a místa v písku, takže je to pojatý jako městský festival. Krásné město. Krásné město. že počtu umělců, tak, tak jsme uh, v oproti Loňsku ubrali a myslím si, že uh, to bylo ve finále dobře. Uh, ta, ta síla a ta energie toho celého festivalu se koncentrovala na, na méně místech, ale, ale toto bylo intenzivnější a celý ten festival proběh uh, uh, v takové sdílené pohodě a uh, lásce. Myslím, myslím, že, že, že Of, of the performance, you know. Um, it's music as a language, as we know, I, I don't know of any festival that uh, uh, just focus on the uh, the, the individual um, using whether technology or using uh, their instrument, just to showcase their art as an individual performer. I don't know of any festival dedicated to that specific uh, thing there's a, there's a direct um, connection with music and the universe in To těší v tom, že žádná chyba se neschová, že, jo? že člověk musí zvládat jak, jak nástroje, tak všechno ostatní, ale má to taky zase své půvaby, že si můžu přizpůsobit tempo, můžu si s tím víc pohrát, nejsem vázaný nejsem na rytmus té kapely. Přijde mi to skvělé, je to ojedinilý, originální a je to opravdu příležitost pro ty lidi, kteří hrajou sami. Byl jsem mile překvapený jak lidma, tak prostředím, opravdu je to tady moc, moc hezký. to prostě specifické prostředí, kde je to důležité, že člověk je jenom sám za sebe a že to je určitá prostě výzva. Když je člověk na pódiu sám, tak se nemá za koho ukrýt a musí vlastně tu energii předávat sám za sebe, nemá tam spoluhráče. Je to velký adrenalin a mě to baví hodně. Tak to, že člověk vystupuje sám, je logisticky mnohem lepší. Je to mnohem lepší, co se týče konzumace piv, mnohem lepší, co se týče celkové koordinace a taky je to podle mě mnohem náročnější a o to více zajímavé. Já tuhle disciplínu provozu už několik let, takže, takže to pro mě nebylo nic novýho. Je to určitě zajímavý nápad poskládat festival z, takhle z jednotlivců. Co se týče uh, jakoby z, uh, plánu na příští rok, tak pro mě by bylo uh, úplně fantastické, kdybychom byli schopni opět spojit cíly uh, uh, a užít si uh, tu, tu přípravu ve stejném rytmu jako letos. Uh, Těhle vlastně jakoby děkuju lidem, kteří se na tom podílejí tom podílejí se na tom spousta mladých lidí, kteří jsou šikovní, tvořiví, pracovití, nám dávají se všem sílu to dělat, my se od nich spoustu věcí učíme, takže kdyby se nám příští ročník povedl minimálně stejně jako letos, tak, tak budu šťastný a ten sen se jakoby splní si myslím. Takže to for děkuji, děkuji, to do that. Pokud se spojí něco takovéhohle, s městem, který je výjimečný, jakože písek výjimečný je, tak myslím, že může vzniknout výjimečná akce. Přeju festivalu k aby měl další ročníky, aby lidi na to rádi chodili, abyste měli podporu finanční a morální. Jak vůbec. A holčičky v první řadě, já ty, Ne, vy to je nevidím. jsou dvě růžové holčičky a stojí takhle. Posíme si na holky, tam je. Holky, já vás zdravím. Čau, to je podlesk pro vás. Tipo com bando de batigueira rio Se quem